Запоріжанка Тетяна Титаренко розповідає: усвідомлено залишились разом із чоловіком та чотирирічним сином вдома. Виходимо на вулицю, ми граємося, зустрічаємося з друзями, ходимо по домівках у гості. Нам Разом якось легше. Вони граються їм. Вони вважають, що вони просто ходять в гості, живуть далі, і нічого не, ну, не сталося. Нам ковід дав дуже гарну платформу до цього. Як ми ходили нікуди, так і не ходимо. Тетяна Титаренко каже: має постійний зв'язок з вихователями дитячого садочка та робить усе можливе, аби підтримувати процес дошкільного навчання. Наш вихователь нам кожного дня виставляє у свою, у Google, на Google диск свій, виставляє матеріали, заняття, просить нас. Фотографувати, знімати відео, присувати в групу завжди є підтримка, тобто її можна зателефонувати. Вона підкаже, що робити. Консультантка центру професійного розвитку педагогічних працівників Запорізької міської ради Лариса Стрілець прокоментувала роботу освітян. «У закладах дошкільної освіти є такі чергові групи, які можуть за потреби функціонувати. Але, як показує практика, більшість маленьких дітей дошкільного віку знаходяться сьогодні все-таки з родинами, з батьками або з родичами. Тому перед нами, освітянами, зараз стоїть проблема забезпечити саме дистанційну освіту. Ми пропонуємо в, чат, в спеціальних чат-групах, viber групах на платформах Google Classroom, які існують. На наших сторінках Фейсбук, хочу сказати всім, що є офіційна сторінка Фейсбук Департаменту освіти та науки, Центру професійного розвитку, є особисті сторінки Фейсбук консультантів нашого центру. І там ми саме і розміщуємо, пропонуємо педагогам, а також батькам, тому що ці сторінки відкриті, ознайомитися з корисними ресурсами, які допоможуть діткам забезпечувати їх розвиток, пізнавання за словами Лариси Стрілець, тривають онлайн-консультації спеціалістів щодо надання психологічної допомоги, адже діти разом із батьками наразі перебувають у стресовому стані. Новини на Суспільному. Запоріжжя.